وشكرا كذلك المكرمين لانهم كيقدموا خدمات كبيره سواء في المجال الرياضي او كذلك الدعم ديالهم مستمر هذا الفئه اللي كنحاولوا دائما نعملوا يد في اليد من اجل الدفاع وصار على الحقوق ديالهم اذا شكرا للمكرمين وندوزو مباشره نوجع الجوائز على الفائزين والسيدة حسناء مجبل من جمعية اس تقدم بداليه وكأس الفائز بالمرتبة الأولى. الحمد الصاعد الحمد اللي في لله. نبقي في نشوفه. الدولية دولية إن شاء الله. هلا. هلا. هلا. هلا. صاحبة الصدرية رقم 226 صاف صاف صاف لا لا لا الصدرية رقم صاحبه الصدريه رقم خمسه واربعين لكنا بهذه التزويج الرياضه هي افضل وسيله لمحاربه هذه الشوائب